ریکدا چيله وزناد د دروغ دي رختياکړم ریکدا چيله وزناد د دروغ دي رختياکړم او تراتې صباح صباح کوزه به بیګا کړم توان لرم د مازينه خراج واخلم توان لرم داش د دا مازينه خراج واخلم او زه به په خوانې شمستا مينبه په خلاګم برنګ کواډسات دي د وختونو په ککو کې برنګ کواډسات د وختونو پکا کو کې او زب حوصله هم پختونه درته پیدا کړ برند ک حادثات دې د وختونو پکا کو کې برند ک حادثات دې د وختونو پکا کو کې او زب حوصله هم د پختو ورته پیدا او لای د سپن مخ خالونه شمیر مزګار نه لای د سپن مخ خالونه شمیر مزګار نه يم د الواته بد سپوکمې پلوری بیا کړم او ستا په نګو کې د همزاد د ونو سردي ستاان نګو کې د همز د ونو سر دي ته شوي د پښو غزله ځوان زلی بابااکلم پر د چې لوزونه د در روغدي رختیااکم در ته سبا سبا کوه ز به بگاکلم در ته سبا سبا کوه بیگا بگااکم